У Смілянській міській дитячій бібліотеці провели годину патріотизму на тему Українські добровольці мужні, сильні, незламні. Захід був присвячений дню українського добровольця, який відзначається з 2017 року. До бібліотеки завітали її активні користувачі: учні 4-А класу ліцею Лідер та учні 6-А класу гімназії імені Сенатора. Діти дізналися про історію сучасного добровольчого руху в Україні і його величезну роль у боротьбі за незламність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. На зустріч були запрошені добровольці, які розповіли дітям про будні захисників на лінії зіткнення з ворогом, відповіли на запитання школярів та наголосили на важливості допомоги і підтримки воїнів юними смілянами. Воюємо заради вас, тому що ви є наше майбутнє. Всі, всі, ну, всі вважають хлопці, що ми там не за якісь там нефть, золото, ну, за це воюємо, за вас воює, щоб у нас було майбутнє. Дети, були живі. Діти, да сім'ї. Країна, країна, країни. Ну, Україну то ми а якщо не буде нас. Майбутнє. Да. Оталіна моя дорог. Волонтери вони дуже сильно допомагали в перші дні війни. Дуже дитячі приємно. Малюнки дуже приємно дитячі малюнки. Як не, не смішно, але дитячі малюнки це саме приємно. Листи дитячі, дуже, дуже приємно. Чують ну, дітки, треба малювати і писати. Сипці одну подушку, ну, волонтери клуб, у них і дитячі малюнки, десь, ну, подовкарманні, то есть, ну, то ну, ну, ну, ну, як зберігають, як, ну, як як, да, гріє. Дітлахи в свою чергу, в знак поваги та підтримки підготували патріотичну пісню та вірші для мужніх захисників для мослах згідно росії де середни над україною будений і ми. україна єдина країна квітуча барвиста та дуже співуча ріки озера ліси в нас красиві а люди трудолюбиві. їхнє добро на благо усім наша країна це мирний наш дім а ворогам ми скажемо ні я люблю свою Україну. Вона сильна, квітуча і мирна. Хай метелики над полом літають, хай бджоли медок збирають. Щоб не вибухали гранати, хай повернуться з миром солдати. Школярі подарували воїнам обереги, які вони виготовили власноруч. Зустріч була щирою, теплою, а час за розмовами пролетів непомітно. Пам'ятаємо та шануймо наших незламних захисників, які добровільно стали на захист України та життя кожного українця.